حبيبي مهما وصفك وصفي شنوايا عليك حرام وسرقت قلبي يا حرام القلوب ده حرام لو جيت في يوم فوتني او سبتني ده حرام انا اروح لقاضي الغرام وارفع قاضي